Напружена дуже доба, напружена дуже ніч, вже там котрий місяць, в принципі, то так чи інакше напружена ситуація на Бахмутському напрямку, на Солодарському напрямку, на південно-бахмутському напрямку. Через те, що ворог залишає спроби з північ і півночі. Ситуація складняється тим, що ворог ну, в принципі знаєте, перша така фаза бою за Бахмут виграна українськими силами тому що по-перше ми чули і всі знаємо і вже тиждень в принципі розуміємо що приватна військова компанія повара бункерного дєда розбита фактично тому що понесла такі втрати які не може відновити у них зараз дефіцит штатних містів було з'явлено 70-80 відсотків і вони вже не можуть набирати тобто немає таких нерозумних людей які б хотіли йти і за 5 днів загинути в окопах від поранень, від холоду, від того, що їх не викуйовують, від того, що їх забувають прямо як біосміття на, в посадках на полях. Тощо. І там більшість цих самих злочинців обирають краще декілька років, 5-10 років посидіти в теплій в'язниці, ніж замерзнути за 5 днів в окопі. Тому, в принципі, можна, можна говорити вже на багатьох ділянках. Компанію найманців поміняли регулярні частини Збройних сил окупанта, які складаються з новомобілізованих дешевих солдат, які поповнили фактично лави частин, які там бригад, там, не знаю, дивізій чи що у них там називається, частин, які були розбиті під Херсоном, Харковом, Ірпенем тощо. Пане Володимире, а якщо порівнювати вагнерівців і новомобілізованих, хто з них краще, хто гірше? Підготовлений, ну найкращий. Кожен з них той, який лежить в полі, у вигляді як кажуть, гарного росіянина. Тут дискусія не може бути на цю тему, а щодо того, як вони воюють, дуже різна мотивація, вже ми спостерігаємо величезну різницю і відмінність тому, як вони воюють, тому що, якщо ми говорити за приватну військову кампанію, їх силою женуть в окопи, їх силою за невиконання наказів, розсилюють за те, що вони, от дуже багато таких ситуацій була, припустимо, якась енна посадка, безим'яна посадка, безим'яна поле. Лісок. Знищуємо ворога просто цілодобово, тому що пристріляно це місце, а вони кожні три години присилають все нових і нових. Доволі часто не викойовують поранених. Навіть таку ситуацію спостерігали, що вони своїми... Двохсотими укріплюють бліндажі, з них роблять якісь так брусторичі, укріплення, щоб захиститися від куль, від снарядів тощо. От тобто, така ситуація спостерігалася і вона не сприяла там, відновленню якоїсь боєздатності. Вони, ці злочинці думали зіграти в якусь рулетку з життям, виграти собі амністію, натомість вони виграли собі квиток на концерт одного... Там, Уже гарного, скажімо так, російського виконавця. Пане Володимире, от порівнюючи, ви кажете, на зміну вагнерівцям прийшли мобілізовані, а тактика в них залишається та сама, яку ми спостерігали останні тижні, коли під прикриттям артилерії вони невеличкими групами дуже близько підходять до українських окопів. Та сама тактика зараз продовжується? Ну, насправді тактика трошечки змінилася, тому що вони не можуть сподівати свої сили, таким же ну так, таким же чином іти штурмувати позиції я не кажу що повністю виводений Вагнер я кажу просто те що їх набагато менше стало в зв'язку з тим що українська армія велику кількість цих знищила це по-перше те що ми спостерігаємо ворог почав активніше активніше застосовувати бронетехніку ще більш активніше почав застосовувати артилерію це як це було там в Северодонецьку рубіжному ми знаємо що місто Бахмут утюжить постійно артилерію постійно намагаються взяти там під вогневий контроль дороги, але цього не виходить. Вони просто хаотично обстрілюють квадратами. Ми спостерігаємо. Певний снарядний голод, тому що вони собі не можуть дозволити так само просто цілодобово площинами утюжити там основні комунікації, основні дороги кожну там хвилину, щоб щось прилітало, і у них це там трошечки недолуго виходить у зв'язку зі зносом їхніх столів, у зв'язку з снарядним голодом. Тому вони ходять намагаються компенсувати за рахунок того, що їм їм дешевше відправити там десятки солдатів їхніх солдатів ніж десяток снарядів. Але мобілізовані не настільки дисципліновані, і вони ще не мають того страху за гранатрядів Вагнера, скажімо так, які були. Ми по почастіше застосування бронетехніки, але бронетехніка старих зразків видно по ній, що це бронетехніка знята з глибоких резервів глибокого зберігання, скажімо так, консервації, тобто не модернізоване. Вони використовують її виключно як якесь броньоване таксі чи вантажне таксі. Відчувається, в принципі, в тому, тому що попри всі заяви, попри всі обіцянки взяти до Нового року місто, ворог не зайшов у місто і навіть близько ворога немає в самому місті, скажімо так... Вже закінчується січень. Насправді ворогу конче необхідно було перезимувати зиму в укріпленнях. Натомість, якщо говорити про Солідар, то Солідар – це лише квадратних кілометрів, на жаль, повністю з одного міста. І ті вулиці, які вони контролюють, ті території, давайте так казати відверто, нічого, не до, ну, нічого їм не допомагає, тому що там немає де триматися, вони стають легкою мішенью, в тір, як в тирі для нашої артилерії, тому постійно, Постійно всі кажуть, що нам потрібно більше безпілотників, більше боєприпасів, більше західної артилерії. Хотіли запитати, чи вам всього там вистачає, зокрема, чи вистачає там людей, чи вистачає постачання, чи ви відчуваєте там потреби зараз, чи вони всі закриті, зокрема, Міністерством оборони? Дуже складне питання. Я не хотів би сказати, що Міністерство оборони достатньо, скажімо так, багато робить для української армії, але е, дуже багато темп, динаміка війни, динаміка боєзіткнень. Щодня наші хлопці, е, наші герої в окопах, в, ці, в морози, от сьогодні морозна ніч була, е, відбувають атаки ворога щодня по декілька атак ворога і відповідно все що поставляється всі речі там живуть ну дуже дуже мало тому що дуже швидко зношуються можуть там е, намокнути згоріти нема де висушити тощо те саме про автомобілі один автомобіль тут в середньому живе тиждень-два один квадрокоптер живе е, тому що його збивають рибами збивають е, зброї е, розстрілюють, скажімо так, один квадрокоптер дрон живе там декіль, тиждень, п'ять днів максимум. От, власне, всі ці речі через велику динаміку війни, Дуже швидко зношуються, але краще будемо втрачати речі, ніж будемо втрачати ну, там, технологічні Друга, речі. Це дуже, це дуже правильна думка. Дякуємо вам і сподіваємося, що якнайшвидше ви вже ну, не матимете цих таких потреб, про які ви говорите. Дякуємо вам, дякуємо всім вашим побратимам, воїнам, які захищають фортецю Бахмут.